Зараз деякі дописи, рекламні оголошення у стрічці новин у соціальних мережах виглядають неадекватно, відірвано від реальності. Наче нічого не відбувається. Під час війни реклама та просування мають деякі особливості. Стиль реклами не повинен бути відверто позитивним, а навпаки, максимально нейтральним. Комунікація може починатись. Ми дякуємо ЗСУ, що можемо працювати і далі вже якась пропозиція. Такі оголошення виглядають більш адекватно. Мова. Тільки українська, і це вже назавжди. Також маркетинг повинен бути максимально гнучким, з можливістю миттєво реагувати на ситуацію. Зараз багато сумних подій. Коли що сталося, можливо, треба зупиняти рекламні кампанії для певних продуктів. Ще можна налаштувати географічний таргетинг. Деякі міста під постійними обстрілами. Реклама деяких продуктів там просто недоречна. За останні дні у нас багато трагедій. Ми тримаємося і віримо в ЗСУ.